Halal Moon, Bell Stars, yeah. High quality, quality. This will never die, yeah. Never die. بدل عشاء بدل عشاء مين اللي استسلم لما انا؟, أنا. أوه. تعرفت شكلي إيلي أوه. شيل وحط حملك على الارض يا انسى الصحبه أحمل بالعرض يا رح جيب فلوس. مش زينا rules of survival fuck this shit كلهم liars بمصر system among us بس انا انتو و انا الارت بقلت وولف I'm from the south, I'm